બો આ દુઃખો મારી શિવાની મારી ભગવાન છે મારી જાતુની માતા નું કદાચ સપના ઓળખાણા છે મારો દીવો કરી દીપો વાળો દિવ મારા દીવા ના બે બાપુ આ મહાબેશ્વર બનવાનું તું કોકરણ એ ત્રણ બદલાય જાય ચોથો નંબર તમારો આઈ ગયો એવું મંથો ના રબારી કે છે આ જગ્યા ધૂળવા આવી છું કદાચ મારી જગત ની વસ્તી નું કામ થાય છે આશા ને દીકરા જન્મ છે અને વંથોડ ની દીપો એવું કગવાન એવું કે છે આ જગ્યાએ બે હવામાં વસ્તી પડે અને આ જગ્યા નો વધારો ના કરું મોટું ના બનાવેલું થઈ જાય ભગવાન એવું કીસી મેલડી એવું કેસે સતી સિગોદર એવું કેસેપડી એવું કીસી ઉજ્જૈન નગરી ની માળા માતા કોઈની દાદાગીરી હશે તારું નિર્દોષ હશે ના દ પાછું મકાન બી આવશે રબારી ની માતા મારી અડધી રાતના જી પાટો વાળી ના રોડે જતા ને તો અમાર થઈ જ મારા બાપ ને ક્યારે ખોટે છું માથિ અમાર ઘર નું બાપુ બાપુ ખરી કાળા મેઘા હું શો આઉમરા મારું તારી આવું મારો ભગવાન કહેવાનું દીવની એમાં હું જાતુરના ખાટોણાની વાતા કરું છું ચોક કારકા છે શ્રી રેડી માતાયે વાય પુરા ઓ ભાઈ શુભા ઓમ એ ખાટોણાની વાતા કરું છું શ્રી રેડી માતાજી સુરેશ વર્ષન ભગવાન જગર પકા મહા દેતા પૂર્ણવર્તી મહા તમારા ભેગું તમારી લાલ રાખશે અને બે વાગે ટપો પાડો ત્રણ વાગે દરવાજો મારું માતા બાજુ દરેક